Va face praf rivalii recesei în Telecom, Vodafone cumpre un cunoscut gigant, oficial. Dezastru pentru rivalii recesei în RDSI Telecom. Se zile grele pentru operatori, după noua mutare a gigantului Vodafone. Este vorba despre o tranzacție la nivel mondial prin care compania de telefonie va face legea în România. Colosul va prelua operațiunile unui important operator prezent în România – nu numai,